Pika perspeblekarenika mouldarče bi unar sm Iskosa, znači iz ove pozicije forma trougla usmjerenje kroz boken, ovlačite nogu, spuštate boken i ova ruka ide do kraja e, bokena. Zatim idete i sečete napred, onda vrh ostaje tu gde je, pa od bokeg dokaj ćete se za 180 stepeni sečati po zadu. Ješ znači jedno, odavde, ovo, sečete napred, vrh posteje, omete i sečete ovo. Kada se okrećete, znači, a, da biste otišli na kolena, a, odižete bukent opet kao suprotnoj strani glave, da bi bukent prošao preko glave. Znači, a, odavde, nije ovo, ovako pa da sečete, sed Znači, odavde, prebacujete bokken znači kao ovom ugu, uh, kao ove strani glave i onda sečete. Naravno, to se sve dešava dok se podvlačite pod bokken, tako da to izgleda ovako. A, ako su partneri ovde, i sad glupo je da oni pokušaju da napadnu, ako napadnu odavde obojica šomen uči, razumete da ja lako mogu da uh, pariram uh, ovakvom napadu. Međutim, logično je da odavde jedan krene da pokuša da mi dođe iza leća i onda da napadu. Laci nazad. Šta je ova tehnika? Znači, tamo imate usmjerenje kao ovom partneru, a pokrenom pratite ovog partnera koji dolazi ovam i povlačite nogu ovrati novo. I jednog momenta hoće da mi izađe iz vidnog polja. Ta da kad on pošem izlazi iz vidnog polja napadamo ovde i on tamo napada nje. Veikom. Znači, pa što je ja tu po, pa nema odavde je ovo. Mrtav dot Ne imate vam bez ruki. Iz ove pozicije no, pratite ovo partnera Bokenom i povlačite novu i ovu ruku vraćate na kraj da bi Boken mogao da dođe dođe. Onda idete iskorak i sečete ovoga. A onda, kad se okrenete, ne ide vam ti menesec. Znači, odavde kad da se okrene, ne ide Boken s ove strane, jer je u poziciji njegov Boken jakš. Znači još jedno, posle ovoga, kada uradim ovo i kada se okrenem, ne ide buken ova sa ove strane. Znači ne ide sa njegove a, leve, a moje desne strane, jer je njegov buken u ovoj poziciji jač. Nego, moj buken mora da sa ove strane, sa njegove desne strane. Znači još jedan gledajte, evo, ja struču ovakvu, odavde da vidite, sečete i ovde sečete, znači sečete ka parterove desne ruci, a ne sa leve strane po levoj ruci, pravite. Da li vidite, pravi klipu onda da uradite i Evo ću prosto moći.